ما لعائلة لا تهيب الخشية تسمى عائلة برزاني افتخر بها اسكنوا عرين عاش او جلانا حر فيها لدينا اعداء الف مرة اضعافنا لكن لا نخشى المواجهة والبشمركة قواتنا نسعى وراء السلام لفكا جمهورنا كردستان ارضنا هذا هو شعارنا التحدي من شيمنا هس الاراضي نداؤنا هيرقب نشيدنا المحتل تحت اقدامنا رش اباد دماؤنا جبال تشهد معنا وجلات كم حلمت ان اراك حرة كم حلمت ان ارى باشوره مستقله كم حلمت ان ارى بكور بلا صخه يا ما حلمت ان ارى دولتنا متوحده يا ما حلمت يا ما فكرت يا ما حلمت يا ما صرخ بالقول كل كرمكا شو رشيك كرمكا كندا كندا رشاشي كرمكا في شكل دشمن رشكا كرمكا كرمكا ديلاني كرمكا كرمكا شو كرمكا اي رش ناشي تجمينكا كرمكا كرمكا في شكال تجمين رشكا كرمكا كرمكا سطار يبوناجيا باخن اقري كوردا بدن رونا هيبك جيانا مني طريق روج روجع كردايه برا هلدن تنجي تنكي خوى بدن بكن الي خوى كشبكن اقري خوى ببن ياك دن بلك لي شك تلي دجمندا برا نيكاري بن بوى ببن برا بها برا بسكن درو دجمندا جبيرنا كن حلب جاي يك تقسر جاني وا فانجاري قام شلو او بيت اختاروش ابا قدنا ازادي جير ببا جان وقبو هارا كردستان دي تداريني قوت بيجي اتشمه لا بيجي مشي خواره جبر ما قالك وينسر في عرضي الرجان بيه سكيري مرقمه ازيا باكيمه أبو جيميز برزاني مزهر جارطار شي كردستاني ما جبار كردا از هزار یکی شو رشیک کرمکا کاندلا کرمکا چمبرشنا شو